NATO-ia atitudine după bombardarea Siriei, folosirea armelor chimice este inacceptabil. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg Sublinierea a exprimat somte diminea ca susținerea pentru acțiunile întreprinse de Statele Unite, Regatul unit sublinierei Franca împotriva instalaciilor sublinierei capacitcilor de arme chimice ale regimului sirian, transmite agenția DPAC. Aceasta va reduce capacitatea regimului de a ataca din nou poporul sirian cu arme chimice. NATO a condamnat constant utilizarea continuă a armelor chimice de către Siria ca pe o a normelor sublinierei acordurilor internaționale, a artat Stoltenberg, într-un comunicat, conform agerpres. Folosirea armelor chimice este inacceptabil, iar cei vinovați trebuie să fie tras sub liniere la răspundere. Mai arată secretarul general al NATO?